السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة البيع على شارع محي الدين أبو العز الرئيسي شقة مساحة 230 متر ميزة العمارة فيها مدخل واتنين أسانسير تفاصيل كلها كاملة هتبقوها اسفل الفيديو أول حاجة بنخش منها من باب الشقة الريسبشن عندنا ريسبشن ميزة انه هو معمول أرضية باركيه أرض الريسبشن مساحته كبيرة ولينا تراس على الشارع بلكونه كبيره ميزه ان الشقه مش مجروحه والشقه نوره ممكن ندوا ملاحظين معانا ده الريسبشن وموقعها مميز مدخل وأمن وفيه عندنا اثنين اسانسير دور سادس دور مميز هنخش بعد كده لجزء الغرف ده باب الشقه نلاقي عندنا هنا حمام الضيوف تشطيبها ستيل وشيك جدا عندنا ده الباب اللي بيفصل الغرف عن الريسبشن وعن حمام الضيوف أول حاجة بنخش نلاقيها المطبخ المطبخ مساحته حلوة وراكب بعد كده بنخش نرجع لطرق التوزيع بنلاقي طرقة واسعة حمام اللي بيخدم الغرفتين أول حاجة الحمام ده وبعد كده عندنا الغرفة الأولانية وفيها بلكونة بلكونه صغيره علي منور و باب تاني بيفصل الغرفتين عن الغرفه اللي بره ، اول حاجه بنخشها الغرفه الاولانيه معلش للإضاءه هنا فيها بلاكار وبعد كده بنرجع نخش الغرفة الرئيسية الماستر فيها بلاف جيب لكم ساحة الأوضة طبعا أرضية الشقة كلها باركيه أرو مسمار ده عندنا حمام الماستر حمام شيك جدا و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 انتظروا مننا المزيد ان شاء الله بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته